سلامة يا سلاما يا شعيب المرجلا راعي الحمير أنت رجلا ملوفا علي جما في صدور الناس جالك ما تدري يا مساع مبروك يا يا سلاما والفخر طبقك وخطواتك جري يا ألف مبروك ألف والله يا سلاما يا شعيب المرجلا راعي الحمير أنت رجلا ملوفا علِم جما في صدور الناس جالك ما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 الزعامة ال اللي خطاويها جريه يا اللي اللي ما جا فيهم رخامة والله ان افعالهم ما هي شوية والفي مبروك الف مرة يا سلامة يا زعيم المرجلة مع الحمية انت رجل بالوفا علي مقامة في صدور الناس جالك مقدرية يا مساء مبروك عرسك يا سلامة